luceiros degolados, desangranse de ouro no mar. de par de nós, a luga vai ronxeis infecundos. mentres sonía mareta vai folleando no libro da vega. irredentos, velames, exauza resignados a pendurar da cruz. Estrelas inconscientes Me carezan obseso, tic-tac. Auxa todo xacén ensumiu sen unha bagua. El pano blanco do novo día Dos